Hej allihopa! Hej! Hur är läget med er? Bra! Ett av våra viktigaste uppdrag på reaktor det är att barn och unga- både få se film, få göra film och få prata om film. Klara! Är det klara? Har det börjat regna igen? Ja, ska det släcka elden eller? Man skulle kunna säga att... Filmpedagogiken och mediekunskapen i skolan är det viktigaste demokratiska uppdraget man har just nu. bilden här, när tror man använder den? För att bli bättre på att se igenom de här budskapen som många gånger har en avsändare i, i medier på olika sätt. Och så rör de putter lite mellan varje gång och rör molnet lite så man ser att det regnar. Vi är väldigt glada och stolta över att vi har så många fantastiska filmare här i vår region och det är ju de som är ute och gör film i skolor och fritidsgårdar tillsammans med barnen och pedagogerna. De har fått lära sig att alltså, skriva ett film, rita film, klippa film, filma och spela in ljud. Ett, två, tre. Vem var det som fick mig? Det här den perfekt. Och... Det har vi ju aldrig haft möjlighet att göra här och den kommer de att mäsa hela vägen. Vad är det som är så roligt med det här då? Jo, det är för att man får konstruera det man vill göra. Det är ingen som bestämmer att du till exempel, du ska göra så, du ska göra så, du ska göra så. Får, det bestämmer du själv. Jag tror att det sådana här betyder väldigt mycket för eleverna att de får testa på att jobba med film men också att få lära sig, något, lära sig ett nytt medium.